Kaixo denoi eta ongiet horri, Euskerazku Wikipedia ezagutu eta editatzen ikasteko prestatu dugun ikastarotxo honetako laugarren bideora. Bide honetan, gauzak nola egiten diren ikusiko dugu, beraz, praktikoa izango da batez ere. Horregatik, hasi aurretik bi ohartxo edo bi gomendio eman nahi dizkizuet. Lehenengo gomendioa, ez balin badezute ikusi, ikusi hirugarren bideoa. Hemen ez dut azalpen askorik emango, hirugarren bideo horretan eman ditudalako. Lotura jarriko dizuet hemendik. Eta, bigarren gomendioa da, zuek ere nerekin batera egitea hemen esplikatuko ditudan pauso guzti horiek. Eta hau esan da, hasiko gara. Lehenengo egin behar deguna da kontu bat sortzea. Badakit esan degula, Wikipedian editatzeko ez dala beharrezkoa kontu bat izatea, anonimoki ere egin daitekela, baina bueno, kasu honetan kontu bat sortuko dugu. Horretarako, hemen goien dagoen sortu kontua aukeran klikatu, eta egin behar degun bakarra da erabiltzaile izen aukeratu eta pasaitza jartzea. E-mail bat jartzeko aukera ere ematen du eta nik gomendatzen dizuet jartzea ze hori da pasaitza ahazten baldin bazaizue berreskuratzeko modu bakarra. Horretarako balio du. Eta ausi eginda, listo, gure kontua sortuta dago. Eta sortu kontua aukeraren ondoan hasi asisaioa aukera ere badaukagu, baina kontua sortuta daukagunean saioa azteko, hemen gure erabiltzaile izena, eta pasaitza jarri, eta listo, saioa hasita. Izen ematen dezutenean eta saioa hasten dezutenean hemen goikaldean hainbat aukera irekiko zaizkizue. Hauen artean, gaur bati buruz hitz egingo dugu, proba horria. Proba horria litzateke, wikipediaren baitan gure kuaderno pertsonal moduko bat, bale, ba, ez balin badet artikulu bat zuzenean editatu nahi, aurretikan landu nahi baldin badet eta pres dagoenean publikatu nahi baldin badet, nire proba horrian egingo dut. Edo ez balimanago oso seguru zerbait nola egiten den eta nahhigo baldin badet lehenago nire kuadernoan egin horretarako proba horria erabili dezaket. Kuaderno pertsonal bat da baina aldi berean publikoa da. Hau da norbaitek ikusi nahi baldin badu ni niere proba horrian zertan ari naizen lanean sartu daiteke eta ikusi dezake. Edo editatu dezake baita ere beste pertsona baten proba horrian. Irekia da Wikipediako gauza guztiak diren bezala. Lasai erabili dezakezute probak egiteko eta nai dezutena idazteko, baina kontutan izan norbaitek irakurri nahi baldin badu, irakurri dezakela. Beraz, ez idatzi, kontu pertsonal sekreturik, ez horrelakorik. Artikulu bateko elementu garrantzitsuenak nola editatzen diren ikusteko, artikulu bat hartuko dugu adibide bezala eta gure proba horrian landuko dugu. Beraz, egingo detena da, pestainatxo batean nire proba horria ireki, eta beste pestainatxoan adibide bezala erabiliko deten artikulua irekiko dut. Adibide bezala erabiliko deten artikulua patata tortila da. Hemen daukat artikulua eta hemen daukat nire proba horria. Konturatu baldinbazeate, nik bilaketa egiterakoan patata tortilla jarri dut, baina hemen artikuluaren izenburua patata arrautzo pil da. Honek ze esan nahi du ba, wikipediak Euskaltza Indiaren arauak errespetatzen dituela. Eta Euskaltza arabera tortilla esateko modu egokia arrautzo pil da. Horregatik, izenburu bezala patata arrautzo pil jartzen du nahiz eta bilaketa egiterakoan patata tortilla jarrita ba, bideratzen nauen artikulu honetara izan ere gauza bat da Euskaltza Indiak zer esaten duen eta wikipediak errespetatzen du baina gero jendearen erabilera oiturak ere kontutan hartu behar dira bilaketak egiterakoan. Horregatik, patata tortila bilatuta ere, agertzen zait, emaitza. Egingo dudana izango da, hasierako parrafoa kopiatu, nere proba horrean itxatxi eta daukan formatu guztiak henduko diot, utxetik asteko. Bale, beraz, nere proba horrian daukat patata tortilla artikuluaren sarreratxoa. Artikuluan bertan ikusi dezakegu patata arrautzopila eta patata tortila, ba bueno, kontzeptua izendatzeko erabili ditugun bi moduak letra lodiz agertzen zaizkigula, vale? Orduan, hori da egingo deguna gure proba horrian ere. Letra lodiz jarriko ditut hauek biak. Aukeratu eta hemen formatoa emateko aukera ematen diren botoian klikatu eta lodia da lehenengo aukera. Bertan eman eta akitu eta lodia. Haukera honetan klik egiten baldin badezute ikusiko dezute beste aukera batzuk ere ematen dituela. Ba, letra etzana jartzeko adibidez, noizpaiten erabili behar baldin badezute hemen dago. Eta gehiago e, aukeran klikatuz gero ba, bueno, irikiko zaizkizue beste hainbat aukera. Hauek normalean ez dira erabiltzen, baina noizpait behar baldin badezute goi indizea azpindizea eta horrelakoak zerbaitetarako bauen jakin hemen daudela. Bai baina guri oringozz interesatzen zaiguna esan bezala letra lodia da eta kitio jarri dugu, patata arrautzo pia eta patata tortilla lodiz. Artikulura itzultzen baldin bagara ikusten dugu sarreraren ondoren edukitaula daukagula. Bai edukitaula hau gogoratu esan genuen automatikoki sortzen dela. Artikuluari ematen diozun egituraren arabera. Hori da, gure proba horrian egingo deguna, hemen agertzen diren atal hauek sortuko ditugu gurean ere bai. Ez ditut denak sortuko eta, baten bati, azpia eta ere jarriko diot ikusi dezagun nola funtzionatzen duten. Bueno, hauek dira nire artikuluari sortu dizkiodan atalak, bai? Historia atal bat izango da, aldaerak beste bat, prestakuntza beste atal bat eta prestakuntzaren barruan azpia tal bat sortuko dut tipula izenekoa, ba tipulari buruz hitz egingo degulako, eta tipularen barruan beste azpia tal bat eztabaida izenekoa, bai? Ba tipularen inguruan dagoen eztabaidari buruz ere hitz egin nahi detelako artikulu honetan. Imaginatu dezagun eta azkenengo atala erreferentziena. Egitura hemen daukat e, orain egin behar detena da bakoitzari dagokion formatoa eman. Nola egingo godet hau? Oso erres. Historia atalburu bat izango baldin bada hemen aukeratuko dut edo jarriko dut kursorea dagokion lekuan eta klikatuko dut paragrafoa jartzen duen leku honetan. Hemen zabalduko zaizkit aukera ezberdinak. Esan bezala, historia kasu honetan atalburu bat da, beraz, atalburua dela esango diot aldaerak esan dugu berdin beste atalburu bat. Prestakuntza ere bai, atalburua. Eta esan dugu tipula prestakuntzaren barruan sartzen den azpiatal bat dela, beraz lehenengo mailako azpiatalburua izango da. Eta eztabai da honen barruan sartu behar behargunez bigarren mailako azpiatalburua izango da. Eta bukatzeko erreferentziak. Hau ere atalburua. Eman diot egitura bat nire artikuluari, jarri dieot bakoitzari dagokion formatoa, baina orain dikatzait agertu edukitaula hau. Zergatik, ba bueno, orain dikan aldaketak egiteko atalean nagoelako, editatzen harina izelako. Edukitaula ez da agertzen artikulua editatzen harina izenean, edukitaula ezin delako zuzenean editatu. Horregatik, hemen sakatzen baldin badet, aldaketak argitaratu aukeran sakatzen dudanean, agertuko zait edukitaula. Aldaketak argitaraturi emango diot, Ez dut ezer jarriko hemen, eta ikusten dezuten bezala orain bai eduki taula agertzen da nire proba horrian sortu deten artikulu honetan. Baina berriz aldaturi ematen baldin badiot desagertzen da. Aldaketak argitaratu botoia gure proba horriaren kasuan gorde botoia bezala ulertu beharko genuke. Bai, hau da honek ez du esan nahi argitaratzen ari naizen hau artikulu bat bihurtuko denik edo horrelako ezer. Ez, da, nire proba horrian egiten ari naizen aldaketa hauek gordetzeko modu bat. Wikipediak ez ditu gauzak automatikoki gordetzen, beraz, zerbait gorde nahi dudan bakoitzean aldaketak argitaraturi, eman behar diot. Bueno, Beraz, jadanik nire artikuluaren egitura osatuta daukat, eta ikusi dugu atalburu buru bakoitzari formatoa nola ematen zaion. Hurrengo elementua loturak lirateke. Patata tortillaren artikulua hartu dudanez adibide bezala, ba bueno, patata tortillarekin lotura duten bi kontzertu interesgarri, patata eta arrautza izan daitezke, ezta? Beraz, patatari eta arrautzari lotura jarriko diot. Nere proba horrian, patata eta arrautza lotura bihurtzeko zer da egin behar detena. Aukeratuko dut, lotura sortu nahi diodan hitz hori eta hemen lotura jartzeko, botoiari sakatuko diot. Sistemak berak bilaketa egiten du euskarazko wikipediako artikuluen artean eta horren arabera eskaintzen dizkit emaitza batzuk. Hemen, lehenengo aukera bezala patata somorro agertzen zait. Zergatik bilaketa egiteko erabilideten kontzeptua patataz delako, eta, bueno, zeta hori ere hartu du eta horregatik patata somorro agertzen zait. Ez da hori nire interesatzen zaidan lotura, interesatzen zaidana bigarrena da, patata. Klik egin, eta killo, lotura sortua. Eta, bigarren kontzeptua, bigarren lotura esan deguna, arrautzez litzateke, beraz, arrautzez aukeratuko dut, eta berdin, lotura egiteko esango diot. Kasu honetan, itza bera pixka bat aldatu denez, arrautzez jartzen duenez bilaketa egiteko, ematen dizkidan emaitzak arrautzez ne, arrautzeaz eta horrelakoak dira. Ez da justu nik bilatzen detena. Kasu honetan egin behar detena da, bilak eta hori pixka bat findu. Borratuko ditut azkenengo letra hauek eta errora joango naiz, eta horrela ikusiko dut zein diran ematen dizkidan emaitzak. Lehenengo esaten didena, arrautza da, baina, fijatzen baldin ba naiz, azpian jartzen duena da embrioia garatzen hasten den ontzi organikoa. Ez da hori, niri interesatzen zaidan artikulua, niri interesatzen zaidana bigarrena da arrautza eta parentesi artean janaria, horri emango diot eta lotura egin dago. Beraz, bi kontzeptu hauek, patata eta arrautza, lotura bihurtu ditut eta kito. Gogoratzen badüzute aurrekoan esan genuen loturak batzutan e, urdinez agertzen dieala eta beste batzutan gorriz. Gorriz agertzen dira artikulu hori oraindik ez baldin bada existitzen. Patata tortillaren artikulua begiratzen baldin badegu, pixka bat bera jetxita ikusten dugu hemen badagoela e, gorriz agertzen den lotura bat esaldiak jartzen du, suitzan rosti izeneko errezeta egiten dute. patatak bai baina arrautzak erabiltzen ez dituena.. Ba, bueno, rosti kontzeptua bada interesgarria patata tortrtiari buruzko artikuluan baina ez da existitzen. Nola sortzen dira lotura hauek ba oso errez. Zuk zerbait idatzi eta sistemari esaten diozunean lotura egiteko, Berak egiten duen bilak eta horretan emaitzarik aurkitzen ez baldin badu, kasu honetan, noski, ez duela aurkitu emaitzarik, aukera hau eskaintzen dizu. Horri hori oraindik ez da existitzen. Eta bertan klikatuz gero, kito, lotura gorria sortuta dago. Baina ezabatuko da hau, ez igulako, ezertarako balio. Beraz, badakigu ja da nola sortzen diren loturak. Urrengo elementu garrantzitsua erreferentziak dira. Erreferentziak Patata tortillaren artikuluan ikusten baldin badegu, sarreran bertan badaukagu erreferentzia bat. Tipula terminoaren ondoan bat zenbakia daukagu. Patata tortillaren artikulua adibide bezala erabiltzea gustatzen zait, ba bueno, tipulari buruz hitz egiteko aukera ematen digulako. Zer gertatzen da patata tortillarekin eta tipularekin? Ba bueno, badago eztabaida bat, badago debate bat, esaten duena batzuen ustez patata tortillaak derrigor tipula duki behar duela eta beste batzuen ustez, baez. Objetiboki, patata tortilla patata tortilla izan dadin ez du tipularik behar. Naiz eta, zuk pentsatu patata tortillaak tipula behar duela, eta naiz eta gehiengo batek pentsatu patata tortillaak tipula behar duela, objetiboki eta neutraltasuna mantenduz hori ez da horrela. Eta beraz, definizioan patata eta arrautza aipatuko ditut, baina tipula ez. Hala ere, iritzi oso zabaldua da patata tortillaren oiko sagaietako bat tipula dela, eta horrelase jartzen du sarrera honetan. Batzuetan, beste osagai batzuk ere gehitzen zaizkio. Tipula edo piperra dira ohikoenak. Horain hitz egingo dugu piperrari buruz, baina lehenengo tipulan zentratuko gara. Ikusten dezuten bezala, tipulak e, lotura izateaz gain, bat zenbakitxoa dauka alboan. Honek erreferentzia bat daukala esan nahi du. Nik ezin dut ez jarri tipula dela ohiko sagaietako bat ez ezbaldin badet esaten honen erreferentzia zein den. Bat zenbakitxo honetan klikatzen baldin badet, eraman gonau horri dagokion erreferentziara eta bueno, irikiko dut berri batean ikusteko zer den. Kasu honetan erabiltzen den erreferentzia ba, bueno, ezaguna eta onartua den edabide bateko sukaldaritza blog batekoa da. Erreferentzia bezala zer erabili daitekeen eta zer ezin den erabili eztabaida ere egin liteke. baina. Bueno, ez da gauza bera e, nire amak bere sukaldaritza errezetak publikatzeko erabili dezakeen blog bat edo zabalpen bat eta onarpen bat duen edabide bateko sukaldaritza blogak e, esaten diguna. Kasu honetan bueno, hau erabiliko dut erreferentzia bezala ikusteko nola, nola sortzen diren. Nire proba horriira itzuliko naiz? eta hemen erreferentziatu nahi deten kontzeptuaren ondoan jarriko naiz nahiz. honetan tipula da erreferentziatu nahi detena eta hemen daukat erreferentzia izeneko pestaminatxoa eta bertan klikatuta irikiko zait erreferentzia sartzeko aukera. Erreferentzia gehitzeko modu daude. E, lehenengoa automatikoa, bestea eskuz egitekoa eta azkena berrerabiltzekoa. Ba, artikulu batean, erreferentzia berdin bat, erabili behar baldin badet behin baino gehiagotan, ber erabiltzeko emango nioke, eta kitio. Modu automatikoan zuk sistemari elementu bat ematen baldin badiozu, izan daiteke url elbide bat, edo e, liburu baten ISB zenbakia, edo artikulu zientifikoen kasuan doi izenbakia edo bueno, beste aukera batzuk ere bai, Zuk horietak elementu horietako bat ematen diozu eta berak automatikoki sortzen du erreferentzia hori. Kasu batzuetan automatikoak ez du funtzionatzen eta bueno ba eskus sort daiteke erreferentzia hori. Baina guk, automatikoarekin proba egingo dugu kasu honetan esan bezala tipularen erreferentzia sortuz. Horretarako ba, blog honetako URL-a kopiatuko dut eta hemen bilaketa egiteko gune honetan itxatxiko dut eta sorturi emango diot. Beak pentsatzen du pixka bat bilaketa egiten du eta eman ditla da bilatzen ari zen lotura hori. txertatu emango diot, eta ikusten duzuten bezala bat zenbakitsoa agertu da hor, beia erreferentzia hori kokatuta dago bertan. Patata tortillaren artikulura itzultzen baldin bainaiz, gogoratuko duzuten bezala nik bat horri klik egin dio hemen klik egin du bera bidali nau erreferentzia zerrenda batetara, bai, erreferentzia zerrenda hau ere sortu behar dut nire artikuluan. Eraz proba horrira itzultzen baldin bainaiz, hemen Erreferentziak izeneko atala sortu duten leku honetan erreferentzia zerrenda hau sortu behar dut. Nola egiten da hau oso erresa da. Hemen jarri eta txertatu botoira joango naiz, eta txertatu botoian gehiago aukerari eman da, azkena agertzen zadanan aukera erreferentzia zerrenda da. Erreferentzia zerrendan klik egiten baldin badet, ikusten dezute bean agertu zaidalaia da, Ba, sortu duten erreferentzia hori. Erreferentzia zerrenda honetan, ezin dira aldaketak egin zuzenean, bai aldaketa guztiak erreferentziak txertatzen ditudan leku horretan egin behar ditut. Eta, hemen dikana aurrera, jatzerrenda txertatu duten momentutikana aurrera, testuan zehar erreferentzia gehitzen baldin banoa edo lekuz mugitzen baldin baditut, behean, automatikoki egingo dira aldaketa horiek. Beste erreferentzia bat ere sartuko dut ba, ikusteko nola funtzionatzen duen, bakasu honetan e, liburu bat hartuko dut, ba, ikusten duzute hemen laugarren erreferentzia liburu bat dela, isBea kopiatuko dut horrelaxe eta erreferentzia hartuko dut ba, bueno, edo zegin lekutan, adibide bat delako. Hemen SB e zenbakia jarriko dut, sorturi emango diot, eta ikusten duzuten bezala topatu dit liburua zein den, txertatu eta bi zenbakia jarri dit eta beheko erreferentzia zerrenda honetan automatikoki gehitu da. Eta nik orain, bigarren erreferentzia hau testuan zehar mugituko banu, eta ona pasako banu adibidez, ba, automatikoki zenbakia aldatzen da eta behean ere ordena automatikoki aldatzen da. Bueltatuko naiz patata tortillaren artikulura eta orain hitz egin gode gu piperrari buruz. Bai ikusi dugu tipula aipatzen denean erreferentzia bat daukala horren alboan, baina ikusten dugu gero piperrak ere aipatzen dituela eta hor baiste ohartxo bat agertzen zaigula. Erreferentzia behar jartzen duen ohartxo bat. Honek zerrezo nahi du, ba bueno, norbaitek gehitu duela piperra ere badela patata tortillaren oiko osagaietako bat, baina bai ez horri ez dio erreferentziarik jarri. Horregatik, honetan erreferentzia behar duela jartzen duen ohartxo bat dago bertan. Hau kasuanetan horrela jartzen da, ba bueno, patata tortillak piperra baduen edo ez duen, ez delako biziko gauza bat. Baina horrelako zerbait ikusiko bagenua adibidez gai delikatua goa duen artikulu batean, ba, gaixotasun bati buruzko artikulu bat, adibidez, topatuko bagenu informazio bat ba, bueno, garrantzitsua dena eta delikatua ba izan daitekena eta erreferentziarik ez duena, ba, agian erreferentzia behar duela esaten duen ohartxo bat jarri beharrean informazio hori ezabatu beharko litzateke, ze horrek Ondorioak eragin ditzake, bai? Ba, gaixotasun bati buruzko informazioa bilatzera soazenean Wikipediara, benetakoa ez den informazioa topatzen baldin badezu horrek eragin negatibo zuzena eduki dezake pertsonaren osasunean eta hori askoz ere gehiago zaindu behar da. Baina bueno, kasu honetan Piperrari buruz ari gea eta, esan bezala, hau ez da illa labiziko kontu bat eta horregatik, ba, bueno, erreferentzia behar duela jartzen da ohartxo moduan hemen. Baina orain goz ez dago ezabatuta. Beste elementu importante bat, irudiak dira. Gure artikuluari irudi bat txertatu nahi baldin badiogu, egin behar deguna da hemen txertatu botoiari sakatu eta multimedia fitxategiak aukera sakatu. Hemen irekitzen zaidan bilatzaileak Wikimedia Commons irudi libreen biltegi erraldoian egingo digu bilaketa. Kasu honetan patata tortilla da nik bilatzen dudana, horrela bilaketa eginez gero ikusiko dut ea emaitzaren bat ematen didan edo ez. emaitza batzuk baditut primeran. Zer gertatzen da batzuetan? Ba, bueno, irudi biltegi erraldoi honek e, milioika irudi ditu baina batzuetan bilaketak egitea ez da oso erresa. Eeta baitekeez zuek hemen bilatzailean kontzeptu bat jarri eta emaitzarik ez agertzea. Zer da egin dezake zutena? Badibidez, zuek sortzen ari zareten artikulua beste hizkuntza bateko Wikipedia'n existitzen baldin bada, egin dezake zuena da hizkuntza horretako Wikipediara jo eta bertan ikusi ea irudirik erabiltzen den. Kasu honetan, banipata ta tortillaren e, artikulura joango naiz. Imaginatu dezagun neri argazkiau gustatu zaidala eta hau erabili nahi detela nere artikuluan. Nola egin dezaket hemendik hartu eta nire artikulura eramateko? Vale. egingo detena da klikatu. Bertan eta hemen xehetasun gehiago jartzen duen aukerari sakatuko diot. Eta horrela, irikiko zait, argazki honek Wikimedia Commonsen duen bere txoko propioa. Hemen ikusi dezaket argazkiak nola izena duen eta egin dezake da bere izena hartu eta bilatzaile honetan izen horretatik bilatuko dut. Hemente daukat, bilatzen ari nintzen argazkia, bale ba, tortilla asturiana. Sekulako itxura daukana. Zer gertatzen da? Batzuetan, agian interesatzen zaidan argazkia ez da justu hau, baina horrekin lotura duen beste argazki bat interesatuko litzaidake. Horretarako biderik erabilgarriena kategoriak dira. Hemen Wikimediako Montseko argazki honen txokoan, behera joaten baldin ba naiz, Ikusi dezaket, ze kategorien barruan sartuta dagoen argazki hau. Agian nik nahi dut patata tortillaren argazki bat, baina ez da justu hau nire interesatzen zaidana eta orduan egindezak edana da espanix ba, omelet izeneko kategoriara jun eta hemen, irikiko zait, kategoria horretan dauden argazki gehiago ikusteko aukera. Eta mendikan aukeratu nezake edo kategorietan begiratu dezaket ba ikusteko zein interesatzen zaidan gehien. Baina, bueno, itzuliko naiz nire proba horri jadanik aukeratu detelako zein den interesatzen zaidan argazkia eta egin behar detena da, ba, bueno, klik egin argazki honetan eta, esan behar diot, erabili nahi dudala hau. Eta irikiko zait lehiotxo hau. Hemen egin behar dudana da, argazkiaren azpian agertuko den Oineko testua idatzi ba, bueno, patata tortilla, kasu honetan besterik gabe. Eta hemen esan diezaioket artikuluan nun kokatzean nahi dudan ba, eskuinetan erdian edo ezkerrean ba, bueno, eskuinean jarriko dut eta txertatzeko esango diot. Bai eta hementxe agertzen zaila da, ban ere patata tortillaren argazkia tamaina ere aldatu diezaioket hemendik handitu edo txikiagotuz. Baina horrelaxe sortuko litzateke edo orrelaxe sartuko litzateke irudi bat artikulu batean. Eta azkenengo oinarrizko elementua infotaula automatikoa litzateke. Hemen eskuinean agertzen den hau. Infotaula automatikoak izenak berak esaten duen bezala automatikoki sortzen dira, baina bueno, egin behar dena da e, dagokion chantilloya jarri. Mota ezberdinatako infotaulak existitzen dira, ba biografientzat edo liburuentzakat edo pelikulentzakat, herrientzat. Hori, bueno, jungo zarete ikusten. Baina hemen garrantzitsuena da jakitea, txantilloi bat txertatuta, modu automatikoan betetzen direnen infotaulak direla eta wikidataren bidez funtzionatzen dutela, Bale? wiki wikidata datu base erraldoi bat da eta orduan sistemak egiten duena da, bertatikan hartu artikulu horri buruz dagoen informazio guztia. Gure proba horrian ezin ez ditugu infotaulak sortu. Ze gure proba horrian lanean ari garenean, gure kuaderno pertsonalean ari gara, eta hor ez daude wikidatarekin eta bestelako elementuekin ez dago loturarik. Eta beraz, txantilloi bat sartuko banu infotaula automatiko batena, berak ez luke loturarit topatuko bestelako datuekin. Bale? Artikulu bat sortzen harina izenean, Nik txantioia sartuko dut infotaula batena, baina ez da, bertan informazio horik agertuko, nik artikulu hori publikatu eta bestelako hizkuntzetan existitzen diren artikuluekin lotura egiten duten arte. Hala ere, e, ikusi dezakegu, nondik sartzen diren txantioiauek, ba, bueno, artikulu bat idatzi behar dezutenean, jakiteko. Bueno, nire proba horri joango naiz, eta hemen txertatu botoian klikatuz gero agertzen da txantioia izeneko aukera bat, eta hemen bilatu dezaket bat zein den sartu nahi deten, infotaula. Jarri dezaket, infotaula, eta ikusten dezute, ba, bueno, mm, aukera batzuk agertzen zaizkidala, baina aldiz jarriko banu biografia biografia infotaula automatikoa agertzen zait adibidez bai, hemen daude aukera ezberdinak. Baina, bueno, esango nizueke infotaula automatiko hauekin ez gehiegi obsesionatzeko, ez balin badezute oso ondo ulertzen ere nola funtzionatzen duten, ez da ezer gertatzen. Oinarrizko elementuen artean sartu dut, ba, bueno, artikuluetara sartzen garenean beti eskuinetan ikusten ditugun taula hoiek direlako eta batzuetan ba, siberria den jendea saiatzen delako hoiek eskuz sortzen eta eta ez, eskuz ezin dira egin. Horregatik, ba, jakin, behintzat, automatikoki egiten diren infotaula batzuk direla eta txantioien atal honetan kuskusiatu dezakezute eta investigatu dezakezute pixka bat bauen ba, inguruan. Eta hau aipatuta, babukatuko genuke oinarrizko elementuen atal praktiko honekin. Gogoratu dezagun gure proba horrean ari geala lanen, bale? gure kuaderno pertsonalean ari gea, beraz, egin proak bildurri gabe. Eta gogoratu baita ere, zerbait gorden ari dezuten bakoitzean aldaketak argitaratu du botoi hoi sakatu behar diogula ez delako gorde botoirik existitzen. Eta bueno, hau ba, guztiia ikusita faltako hititzaiguen azkenengo urratsa da gure proba horrian egin degun hau nola bihurtu benetako artikulu bat, edo nola aldatu nola editatu gauzak jadanik existitzen den artikulu batean. Hori esan esa bezala hurrengo bideoan ikusiko dugu. Hurrengor arte,